Дуже хороший сусід, дуже веселий, дуже любив дітей, дуже любив життя, як то кажуть, з моїми дітьми. Він ну, постійно в дружніх відносинах.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 Якось і мріяв про це, і вже навіть наші ото, дівчата, сусіди, подруги його там, скажімо, і моя дочка в тому числі, казали, що давай от це приїдеш, ми тебе одружимо, обов'язково. І, на жаль, так сталося, що коровай прийшлося, як така от, на похорон замовляти».